Ірина Колодка ріже чорну тканину. Жінка каже, з неї робитиме повстанський прапор. Долучитися вирішила, тому що неможливо сидіти склавши руки. А оскільки я займаюся швейною справою вже, вже великі багато років, то вже є досвід Досвід в крої, в посеті. До виготовлення прапорів долучилося 10 людей, серед них і Тетяна Робулевич. Жінка каже, шити не вміє, але допомагає просувати прапори. Полотно зшиває Оксана Пастух. Жінка каже, за п'ять днів пошила 50 прапорів. Я сама шиваю, я по спеціальності також працюю, але в Тернополі в майстерні. Ну, так склалася ситуація, що наша майстерня закрита, я відгукнулася на, е, як то сказати, на прохання Ірини, тому що вдома неможливо сидіти без діла, хочеться щось робити, хочеться з чимось себе зайнятися. Тканину для прапорів закупив Тернопільський молокозавод, розповіла ініціаторка справи Ольга Ковальчук. За її словами, прапори передаватимуть у регіони, які найбільше атакують російські окупанти. Прапор – це позитив, це наша сила. Прапор, який має два кольори голубий і жовтий, це наше небо і наша пшениця, наша земля. Прапор, який має червоний і чорний колір, так, це кров, це боротьба. Я вірю в Україну. Я вірю в український народ. Я вірю, що з нами Бог». Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина